Hei, olen Minna-Liisa Myllylä. Toimin työelämäkoordinaattorina Osaossa. Työssäni verkostoidun ja teen ammatillista koulutusta ja sen mahdollisuuksia tunnetuksi työelämälle. Olen Jenkkiautoharrastaja. Tässä on Jolanda, Cadillac Eldorado vuosimallia 75. Maailman suurin sarjavalmisteinen avoauto. Kesään kuuluu erilaiset valtakunnalliset cruisingit ja meetingit, joihin osallistun tilanteen mukaan. Ison auton ratissa voi unelmoida isosti.